Jeg heter Thor, og er med i Nettverk for dyrs frihet. Jeg har vært med på mange inspeksjoner på norske grisefarmer, og sett ekstremt mye lidelse. Men det er enkelte dyr som fester seg spesielt godt. For få måneder siden var vi på en grisefarm i Trøndelag. Og innerst på denne farmen, i en innerste bingen i et lite hjørne, så lå den gris. Den var syk, og den klarte ikke å bevege seg. Den lå i en damm full av urin, og kom seg ikke ut. Grisen døde nok på timer etter det, og det tragiske er at den døden nok var bedre for grisen enn det livet den levde. Livet på norske grisfarmer er nemlig ikke verdt å leve. Sånn bør det ikke være i vårt samfunn.